שלום חברים, תודה שהצטרפתם לעוד סרטון שנוצר בהרבה אהבה, בשבילכם. <laughs> בסרטון של היום אנחנו הולכים לערוך ביחד תמונה מאפץ, מקובץ רוב, להילת אותה לדרייב כדי שתוכלו להצטרף ולעקוב ביחד איתי, הקישור פה נמצא למטה, ולווה שאנחנו מתחילים, אני חייב לומר... יש איזה חלום קטן שיעשות על הסדרה הזאת, כי אני למדתי המון בעזרת היוטיוב, יש צלם שקוראים לו סרז'רמלי, צלם צרפתי, ויש לו ערוז כאן ביוטיוב, והוא מלמד המון על לייטרום, ויש לו גם המון טוטוריילים כאלה, שהוא פשוט מראה איך הוא עורך בלייטרום תמונה מאפס, ולמדתי ככה המון המון המון המון, עכשיו להיות בצד הנותן בשבילכם, וזהו, תורידו את התמונה, זה ביחד, אין <laughs> ו... <laughs> <laughs> כמובן שהתמונות מוגנות בזכוריות יוצרים, אבל אני נותן לכם את הזכות לשתף את התוצאות שלכם ברשות התחברתיות, ולתאג ול אותי ולחשום, ערכתי את התמונה בעזרת ערוץ היוטיוב של יובל, ואתם יכולים להשתמש ככה בכיף, אבל זה השימוש היחידי שאתם יכולים לעשות אז... <laughs> <laughs> <laughs> מבט ראשון על התמונה, קודם כל, שימו לב, שהתמונה הזאת מצולבת בחשיפת חסר. מה זה חשיפת חסר? חשיפת חסר זה בעצם שאנחנו מצלמים כדי לא לשרוף שום פרטים בתמונה. אנחנו רוצים להגיע למעבדה שלנו, ללייטרום, כשיש לנו את כמה שיותר מידע בתמונה. כמו שדיברנו בהבסרטונים הקודמים, כשאנחנו שורפים פיקסלים, אנחנו בעצם שורפים מידע בקובץ ואין לנו לעבוד. לכן חשיפת חסף בעצם אומרת שאנחנו הולכים לאובייקט הכי בהיר בתמונה ואנחנו חושפים ככה שהוא לא יישרף. הזה יש לנו פה את הער שיש עליו אה, מלא מלא מלא אור יפה כזה של אה, שקיעה, כשצילמתי חשפתי ככה שהוא לא יישרף. הוא לא החשיפה המשלמית שלו, הוא קצת יותר מדי בעיר, אם הייתי חושף בשבילו הכל היה חשוך, זאת אומרת שחשפתי טיפה בעיר, כדי שיהיה לי אימה פה בלייטרום. הדרך, פעולה שלי בלייטרום, אני קודם כל מסתכל על התמונה, בקצרה אני עושה מה שבא <laughs> בגדול, המטרה שלי זה לפתוח ללדת את הדברים, ולעבוד קוד, כל פעם על משהו אחד, ולעשות את הבחירה עם מה שאני חושב יותר טוב, כדי שבסוף כל הבחירות האלה, יעפרו את התמונה הזאת לבומבה. אז דבר ראשון בתמונה הזאתי, אני רוצה לפתח את ה-Shadows כדי לראות את כל הפרטים פה שנמצאים בער בצל יפה מאוד בואו נוסיף Contrast, אני מחזיק את uh, Alto Option כדי שאני אוכל לראות איזה פיקסלים נשרפים לי ברגע שאני הולך השחורים אוקיי. ובלבנים אוקיי, אתם רואים שאני שורף שם קצת נבטר על זה, נעשה דרך ה-S-Curve שאנחנו כל כך ולמדנו שגם על זה יש לנו סרטון אנחנו בעצם לוקחים את ה-Shadows, את החשוכים ליותר חשוכים את ה-Highlights ליותר בהירים וככה נוצר בעצם קונטראסט אוקיי? אז, טיפה להחזיר פה יפה אני את ה-Highlights כדי לא לסרוף וגם לקוון טיפה וייפ כזה כמו שיש בסרטים כזה ש... טיפה מרוח כזה יפה, נהיה זה ואחלה, בוא נמשיך לעבוד. טוב, בואו נחזיר את הפרטים שאיבדנו פה. בהיילייט, יפה. אחלה. לאט לאט אנחנו עובדים על התמונה, מחפשים מה אנחנו יכולים להוסיף. עד. אז אנחנו מגידנו את הצדהות יפה. נוסיף קצת clarity. יפה, מסתכל בגדו על התמימה. התחלנו מכאן, עכשיו אנחנו כאן. יפה. סליחה שאני קוטע לכם את הרצף, אבל... עשיתי פה את ראות בסיסית בעריכה, ובואו נראה אם <laughs> עכשיו אני אתחיל לעבוד עם הבחירות שלנו. שני במקומיים, אתם יודעים כמה שאני אהב את זה כבר. אני אתחיל קודם כל בלפתוח האזור היפה הזה של הצל, אני אנסה קודם כל לפתוח אותו רק עם Exposure, מגיעה. הרבה פעמים אני אוהב אה, אור קודם כל עם Exposure ולו עם Shadows, כי ברגע שאני מוסיף אור עם Shadows, אני משחק עם הקונטראסט שנמצא במקום. הרבה פעמים זה יכול לעבוד טוב, במיוחד כאן כי האזור הזה באמת נמצא בצל, והמסכה הזאת עובדת עם פזר על 100, שזה מאוד מאוד נחמד. שזה מאוד בעצם הופך השינויים ל... לאט לאט הם מתאסתשים החוצה ואז אנחנו רואים אותם טוב וכשהשדר זה עושה פעבודה טובה שפה בוא נראה מה אני אחזיר את ה-i-light רוצה פחות לתפוס לזה, כן, יפת. דבר ראשון, דבר שני בואו נדריש את הירו שלנו, כוכב שלנו, הספינה שלנו בכלי של המסכות אני אלך על ה-Objects אחד הכלים החדשים פה Lightroom זה בעצם כלי שעובד עם, אה, AI בחילה בינה מלאכנותית או במילים מאוד פשוטות כלי סופר דופר חכם אני בוחר את האובייקט הזה פחות או יותר והוא לי בחירה אה, כמעט מעולה אה, קצת מוזר אה, מה בקצוות ואנחנו פקפת צריכים להדן אותה פה לה. לוחץ על אור כדי שאני אוכל לראות את המסיכה צובע קצת איפה שהיה לי חסר זה בואו נוסיף טיפה חשיפה נשים לב טוב לקצוות, כי ראינו מקודם שהבחירה קצת מוזרה אני קצת חושש ממנה לא אשקר אני מעדיף למחוק אותה ולא אעשות מה חדש בואו ננסה לבחור את הספינה אוקיי בואו נוסיף לאובג'קט הזה שזה. יפה אני אוהב כשדברים לא עובדים לי מעט חלק כמו שאני רוצה ממש, אני אוהב בחלקים. ככה יש לי יותר שליטה, התוספת שאני רוצה לעשות היא מאוד מאוד קטנה, אז בואו ננסה פשוט לעשות אותה בלי הידיות. אני מבטל את ה-Roverlay, את אוקיי, okay, אנחנו כבר מתקרבים, זה כבר נראה יותר טוב <תק> לפני שנמשיך למבחרות <תק> המקומיות, בא לי ללכת רגע על הצבעים בוא נחזק שלנו עם שאנחנו מכירים שמוסיף צבע לכל התמונה ואני אוהב לקחת אותו טיפה טיפה טיפה לכירון של הטורקיזי שימו לב שזה משפיע על כל הצבעים בתמונה ולא רק על הכחול, אז צעיף מאוד מאוד לשים לב וואו, תראו, איזה מה שזה עושה לצהוב שימו לב, לאור על טיפה יותר אדם-דם, יפה כזה, אני אוהב את זה ממש, ממש ממש ממש טוב, אנחנו כבר בנגודה טובה, בודם שיחסי רקו עם הקליברישן, כמו שאנחנו מכירים, ימינה, לא אוהב, שמאלה אוהב, מחזיר לאפס, הולך טיפה לשמאלה נגיעה יפה מסתכל, וואלה, אוהב קצת את הימינה, לימין אני אגיעה קטנה כל הזמן אני אסתכל על האזור שזה הכי משפיע ורואה מה קורה שם כרגע אני אסתכל על, על ה... כאן על ההר הזה אני על הכל רואה ימין, חוזר, השחול קצת יותר מדי חזק לי ואני כן אוהב את מה שזה עשה לכל התמונה אז לא בעי להחליש את זה משם אני אלך לסטשוריישן, אני אוהב את של הדגימה ודוגם את הכחול ומחליש אותו טיפה יפה אני מרגיש שקצת הגזמתי עם זה אז אני מחזיר קצת שימו לב שער, עכשיו גם נסתכל yeah, על האור על הער שוב עד שזה יגיע לגוון שאני אוהב יפה מאוד עכשיו אני אעשה פה בחירה של הער, בא לי טיפה להוריד את ההיילייטס בהר אז אני עושה פה עם רדיאל שימו לב שזה מוריד בהכל וגם שימו לב שיש בזה אבל אני אוהבת איך שזה עובד על הער אז מה שאני עושה פה סבתרט, בעצם להכסיר. מהמסכה, ואני בוחר את השמיים כי בשמיים יש הרבה הילייט, אני לא רוצה שהוא ייפגע ממה שאני עושה על הער אוקיי okay. שימו לב, זה ונדליק זה ונסתכל עכשיו על חלק השחור של הער, לוודא שאנחנו בעצם לא משנים שם יותר מדי דברים, שזה נראה טוב זה נראה אחלה לדעתי, אני אפילו אבטח טיפה את ה-Shadows כאן ממש נגיע, כי זה מרגיש לי קצת חזק מדי והאזור הזה טיפה כהה מדי אבל בקטע לא כיף זה נוקח את הברש, אני עוד הפעם הולך לנסיכה סבטרקט כי בעצם הורדנו קצת אור מהכל אני קצת צובע פה שימו שאני בלי האוטומאסק שהוא משתמש כמברשת ואני טיפה מחזיר אותו אוקיי שימו לב הוא היה יותר מודי קצת אני עובד פה בעצם עם איזון, אני לא רוצה לטיפה לעזר, אני לא רוצה שיש שם חלק יותר מדי כי זה ימשוך לי את תשומת לב כי הקול המסביב בעיר ופתאום חלק כעז זה מושך את תשומת לב זה סבבה לדעתי, זה גם הצל של החבר שלו אוקיי אחלה אני רוצה עוד קצת פאנצ' בוא נעשיף דהייז עכשיו אם זה חזק מדי אז אני משתמש בטריק שלנו, מוריד סאצ'וריישן מהכל יפה אני רוצה לפתוח פה עוד יפה יש פה כזה מעצבן זה נראה לי אם אני לא טועה זה היה חבל כן שקשור לשם. אני הולך מקש מהיר לקיו קיו זה ה-Spot Removal מוחק אותו עם ה-Content Aware החדש מבין אותי מאוד יפה כל כבוד יפה. אנחנו אחלה אני מרגיש שחסר לי קצת קונטרסט בתמונה כן, יפה קצת להחליש קצת לפתוח את השדור זה קצת בואו נראה בזה מעניין בואו נלך לשאיר את זה יפה אני קצת לעצב את על האר. אני הולך לברש, בקייזה קיצור מהיר מוריד טיפה חשיפה, 0.2 כזה פלו נמוך בלי אוטומסק סוגר את המסכות שלי קצת משחיר פה את האזור קצת כאה אני מנסה להוסיף עוד קצת מימד לתמונה אוקיי, לא, שמה לא אוקיי עוד קצת כאן יפה בואו נראה מה עשינו עכשיו נגיע חלשה זה היה אבל כן, אני צריך כזה גם פה למעלה קצת בהיר מדי יפה, עכשיו אני לוקח רדיאל פילטר חדש לפה לעזור של ההשתקפות לא no עוד ספוז'ר, בא לי את ההיילייט שם רק את הבהירים. מה שאני בעצם רוצה לעשות, אני לא רוצה להבהיר את הכל, בעצם בגלל שיש פה את החלקים של האור, שזה ממש נראה כאילו הורידו שם את ההיילייטס, בגלל שזה ההשתקפות, בדרך כלל מה שקורה בה השתקפות, ההשתקפות מוחזרת אה, פחות חזקה בכמות אור, בא לי קצת, קצת להדגיש את זה, זה יפה בידיי, אני אהבת זה. וגם פה יש שזה אור שמשתקף מלמעלה, שגם עליו אני אעשה את אותו הטריק, רק עם ה-highlights, באזור שלו. <laughs> יפה. עכשיו, אני תמיד מסתכל על התמונה ואני מנסה לראות מה עוד אני יכול לעשות פה. מה חסר לי, מה עוד אני יכול לשפר, מה אני יכול לעשות טוב יותר, אולי אני אחזק עם עוד קצת חשיפה נגיע, נגיע הקצלה יפה בוא נלך מרחוק אוקיי, זה נראה מעולה, קצת כאן יש עזור יוצא מדי בעיר שהוא לא מוסיף לי לתמונה. אני אכשיר אותו זה בעיקר נובע מהאזור הזה וזה של היילייטים לפי מה שזה נראה לי, אז אני אקיפה את סגורות אוי, שם על השמיים אבל כאן זה עושה עבודה טובה מכאן זה נהיה מוגזם זה בדיוק יש לנו פה סאבטרקט עימוד ליניאר ואני מחזיר אותו שאני אהב את שלו כן, בוא נראה מה זה ובוא נצא החוצה נלכת בה יותר רחוק בוא נראה עכשיו. כן בהחלט. מה שאנחנו מנסים לעשות, זה לעבוד עם דקוקי המשיכה הטבעית שאנחנו מכירים ואם יש אזורים בהירים מדי, ומושכים לנו את התשומת לב, אז אנחנו טיפה נחשיך אותם על האיזון של התמונה אין לי באמת של הצופה תלך לשם לפינה הכי ימנית כל הג'וס קורה פה באמצע, וכאן בערים, ומטיבה העין תלך לשם אני לא רוצה אה, לתת לה עוד משהו שיתוכל להתבלבל ממנו, כי הבנתם? יודעים מה, יש פה כזה למעלה, את הריילה איתה זה, את האור, את אני לא אוהב אותו, קיוס, פודרי מובל מהיר. אחלה עבודה, content aware, אחי. אחלה עבודה, יפה מאוד. יפה מאוד. אני לא רוצה שתהיה סיבה לעין של הצופה לברוח לשם. וזמן חשוב רגע לבקש, אם קיבלתם פה מהסרטון הזה, ממש יעזור שתלחצו פה על לייק, זה עוזר בעצם על יוטיוב להבין שיש פה תוכן ששווה לקדם אותו, אז uh, אני אעריך זה מאוד. <laughs> <laughs> <laughs> עכשיו, אני אוסיף טיפה חדות לתמונה, אני <laughs> אוהב באזור ה-60, ואני אשתמש במאסקינג. מסקינג בעצם, ברגע שאני מחזיר, אין סיבה באמת uh, להוסיף חדות בכל פיקסל וכל פיקסל. <laughs> כמו שאתם זוכרים, חדות בעצם, הגדרנו את זה בסרטון שלנו של מושגי הבסיס, זה קונטרסט בקצוות של הצורה. Okay, כל צורה, החידות שלה נעשה כך אז מה זאת אומרת? שאנחנו לא מצליחים לחדד את כל התמונה אז המאסקינג פה, עוזר לנו בעצם, הוא מנתח את התמונה ומה שאתם רואים זה רק איפה שהוא משפיע הלבן זה איפה שהוא ממש מזהה צורות השחור זה איפה שאין כאילו צורות או פרטים שהוא לא משפיע שם זה אחלה בשבילי האמת שאני די מרוצה מהתמונה אבל אני מרגיש שיש פה יותר מדי כחול בצל, למה יש פה הרבה כחול בצל? אור וצבע עובדים כמו פיזיקה, מה זאת אומרת? מה שאני רואה זה מה שנשלח אליי. מה שאנחנו רואים פה בצל, האור מגיע רק מהשמיים. בגלל שהשמיים ממש ממש כחולים, האור שמגיע איתם גם יש לו גוון כחול. בגלל בצל, בדרך כלל ברוב המקומות יש כחול, וזה מה שאנחנו רואים פה. אז <coughs> אני אלך לשדורס, ולא רק במטרה כדי אה, לנטרל את הכחול, הכ, אנחנו הולכים עוד לדבר על Color Grading, גם על זה יש לנו סרטון שלם במטרה להדגיש לדעתי את, ה, את הצבע הצבע העיקרי שלנו זה הכחול, אבל ה... ה... <laughs> זה הצבע הכתום זהוב הזה אז אני רוצה להוסיף ממנו לשדווז משתי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 ומנסים להוסיף רומק עם הצבע הנגדי לצבע שבחרנו okay. נחזיר אותו, ללחץ Ctrl-Z ננסה לראות את ההשפעה זה מאזן לי כזה את הכתוב אבל זה מדגיש לי יפה את העצים וואו, איזה כיף לי <laughs> אפילו הער, כי יש ואני אוהב את זה אוקיי דבר הבא, אני רוצה טיפה להכשיך את השמיים שלי עם הלומיננס, מחשיך את הכחול טיפה להכשיך גם את הכתום יפה טיפה לחזק את הכתום נגיעה קטנה נדוגם פה והוא קולט את הכחול אתם קולטים כמה שהצל נחזק פה טיפה את כתום וצהוב שלנו ממש חשוב להסתכל על הער כשעושים את זה יש פה המון כתום וצהוב אנחנו לא רוצים להגזים יפה יפה, נראה מה יאות עושה פה נסתכל על העצים שם למטה טיפה מחיא אותם נעשה טיפה מחיא אותם יפה יפה נראה טוב. בא לי לקחת את ה... את הזהב הזה קצת ליותר את הדמדם. בואו נראה איך זה נראה אדום, צהוב. מוגזם, אבל כש... עושים את זה בעדינות, ממש... נגיע, נגיע לכיוון הדמדם, נגיע. בואו נראה רגע קיזי הטורקיזי שאנחנו אוהבים. אבל אני כן אוהב את אני אעזרום איתו. ואני אקרב אותה, בואו נראה. יפה. טוב, עשינו כמעט את הכל. בואו נראה, אם אה, יש לנו טעם לעשות זה. צילמתי זה בתמול. אגב, אתם תמיד יכולים לראות את ההגדרות של הצילום כאן. צילמתי זה בניקון D780. כן, 780, עם תמרון uh, 15-30-28 מיוצבת uh, אלו הנתונים פה למעלה כפי שאתם יכולים לראות מי שמעניין אותו אני אולי קצת אבטח את הוויניית אבל ממש נגיעה קלה כן, את הדיסטורשן לא כל כך משתנה לי באמת אני לא רואה את זה על הערים מעטיף אפילו שלא יעבוד אני אוהב שזה, את של הדברים האלו, קצת אני אצפוף מדי שם אז... לא תודה חבר אני mm. אוסיף עוד טיפה קונטרסט טיפה נפתח את המיתור זה אולי? נגיע טיפה כאן טיפה... טיפה כאן עכשיו הדברים האלה שאני עכשיו, זה אשמח גם התנסויות קודמות שלי עם הכלי הזה אני יודע שזאת ש between the toes, the shadow, we need to be very careful. It's just a little bit of support, and it's very important that the heel is strong. It's not like a zapatón, a cazenagido, or a cazenagido. Do you see how it's done? Bragan. So it's very important to keep the heel strong. And this really inspires me to focus on the טיפה להחזיר כאן בריילייט יפה דבר אחרון, אני חוזה רגע לכוכב שלנו, לספינה, לסרירה טיפה חזקה ליד הצבע מגיעה, יפה דבר אחרון שבא לי ככה בקטנה זה, להוסיף עוד טיפה כחול לצל. אני אנסה לעשות זה מכאן, כי אני איזונים שיש בקשר כלים. ממש נגיעה נגיע קטנה, קטנה, קטנה, קטנה. שימו לב מה קורה כאן. אני מרגיש שזה תורב קצת לתחושה הכללית של התמונה, כאילו. אוקיי? Okay. תראו, נעשה לזה ריסט. הולנו ריסט. אנריסט. שימו לב פה לכחול. אני אוהב את זה מאוד. יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה. הדבר האחרון שאני אוהב ואני מרגיש שהוא קצת נבלה, זה העצים פה. אז אני טיפה, אלך אליהם. בואו נלך לשידו, זה נסה להעביר ואני רוצה לראות אם אפשר גם לחזק את הביטוי שלהם פה, פה בצל שהם כאילו בהשתקפות כאילו. אני לא יודע אם לא, לא נגיע קטנה זה נחמד, טיפה מאזן, טיפה פותח אחלה אני מסתכל עוד הפעם לראות <clears throat> אם יש משהו שאקזמטי, משהו שאפשר טיפה לשפר, אה, אולי, בואו נראה את vibrance אוהב את זה, טיפה saturation ו-טיפה okay. בא לי לה, להמשיך את ההולכת העין, טיפה לסגור מכאן, או זה דבר זה יופי, טיפה לסגור מכאן, כי המעניין שלנו קורה במרכז, ואנחנו לא צריכים פה את המדעי של שלנו כדי לשמור על האיזון שאני רואה פה עם הדברים פה ועם הגרדנט של הכחול הזה שופך לשחור ו... <laughs> והתמונה מוכנה <laughs> טוב חברים זה הלפני שלנו זה האחרי שלנו זה הלפני, זה האחרי עכשיו יש פה משהו שמציג לי קצת. כל החבובים האלה נצניה לטפל בהם קודם תואר ילו פעל אנחנו קטנים פה יפה הם פשוט מושכים לטיפת תשומת לב כי הם בהירים אתם מבינים? ולפי חוקה המשיכה הטבעית מה שבהיר מושך תשומת לב בטח תודה רבה לכם שהלכתם בואו ננסה אותך יפה מאוד טוב אני מסתכל על התמונה, הדבר הזה שמציק לי זה שנראה לי הוצפנו קצת יותר מדי כחול אז äh, כן, כן זה בספק אני חושב שאנחנו צריכים טיפה עוד קצת מזה כן ואני לא הוסיף כל אני מנסה טיפה. יש פה הרבה אזורים שהם קצת בהירים, קצת לבנים, והם ממש, בדעתי, מוסיפים, כן, בטח. הם הוציאים ממש את הפרטים פה ואת הכיף, אני אוהב זה ממש. זה טיפה חזק לי, ויפה מאוד. לפני, אחרי, לפני, אחרי, באה לעוד קצת להדגיש את הפרטים כן קצת חשיפה להכול כן כן, כן <laughs> וטיפה להחליש עוד קצת פה עוד קצת, יפה, שימו לב ללפני, אחרי, לפני, אחרי, ושימו לב בבקשה את המסכות, מטורף. אז בנוגע לטעות שעשיתי ולא שמתי לב ‫הטעות שלי היא שלא התחלתי ‫מהוווייט בלנס. ‫הסתכלתי על הער ‫ופשוט רציתי לפתוח את השדווס, ‫אבל תמיד צריך להתחיל ‫מהוווייט בלנס, אוקיי? ‫בסוף אני שיניתי את זה ‫אחר שהפסקתי להקליט, ‫שהערכתי התמונה, ‫שיניתי זה דיילייט. ‫למה אני בוחר בדיילייט, ‫שזה בעצם אור יום, ‫שזה 5.5 Uh, הסיבה היא בדרך כלל, כי ברסקומי כל סיטואציות כמו הסיטואציה הזאת, המצלמה תנסה, היא תזהה בעצם את העובר כחול שיש בתמונה, או את העובר צהוב מהשמש, והיא תנסה לנו עם הלבן, זאת אומרת שהיא קולטת הרבה צהוב בשמש, אז היא מקררת לצאת התמונה. Uh, ומהניסון האישי שלי פשוט מצאתי שכששמים את זה על דיילייט, זה קרוב למה שאנחנו רואים בעיניים, uh, והמצלמה ככה uh, פחות מנסה, היא לא מפצה בכלל על דברים, אנחנו מקולים um, דברים קרושם במציאות, בדרך הכי טובה. כל עוד אנחנו לא מנסים לתקן או לשנות למשהו אחר, כאילו. טוב חברים, אז זאת התמונה שלנו לפני, זאת התמונה שלנו אחרי. אני מאוד מקווה שאצלכם על המסך יש גם עכשיו, או שתהיה בעתיד תמונה משלכם, עם שלכם, עם ההחלטות שלכם בכל הדברים הקטנים האלו, שבסופו של דבר יהפכו את התמונה הזאת ללוק שהוא אתם, שיותר אתם אוהבים. כי זה כל הפרנטה של כל הבחירות הקטנות האלו, Uh, וזה היה מאוד מעניין לראות גם תמונות שפתאום הכחול לא כזה חזק, או שפתאום הצהוב יותר, uh, השמש יותר צהובה, או, ואני מבטח לכם שאם אתם תעשו את הדברים האלה ולא את הפרמטרים שאני עשיתי, אלא פשוט תעבדו עם שלכם, Adam תקבלו תמורה שונה שסביר אני אخش אתם תואבו יותר כי אתם פשוט עובדים מיקא. זה זה הוא הפונט של ה, של הריחה, okay? אני מאוד אשמח לראות את התוצאות של החם, בלי גם לראות שמאים ש他们 not כה קורליים ובלי לראות אה, אור שול לא בצדק אז זה אדם או יותר צור או מה שבר להם חברה אני מת מת לראות את את ה של החם על הדבר הזה אז בבקשה שדפיתי ותודה רבה שסיפיתם בואו סרטון שנוצר ברבה אהבה נאходим ויש מי רועל הניצוץ. <laughs> בוא נחבר איזה דרך עשינו ביחד. וואו, חתיכת דרך, חבר'ה. אשכרה, ערכנו אלם את כל התמונה הזאת, יני, ואתם מכירים את יש כאילו סרטון لكل כלי, כאילו. וואו. איזה <laughs> <laughs> <laughs> כיף.